nagyon sok szeretettel, köszöntök mindenkit Szedlacsik Miklósnak hívnak tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? tök jó világunkon, nem? és szerintetek mi a legnagyobb gond ez a, ebben a világban? hát de ugye régen is tudatlanság volt és mégis az emberek sokkal jobb hangulatúak voltak sokkal jobban érezték magukat a bőrükben egészségesebbek voltak, stb. stb. Hát szerintem a legnagyobb probléma az, hogy csatlakoztunk az EU-hoz <gül> no, annak idején, olyan? az a legnagyobb probléma és a lakosság nem tudta hogy mi csak piacnak kellünk semmi másnak tehát gyakorlatilag azért jó lenne tisztába lenni azzal hogy hogy, hogy amikor megnéztük mondjuk mikor csatlakoztunk az EU-hoz akkor nem az utolsó előttiek voltunk az életszínvonalban az EU-ban és nem tudom tudjátok-e hogy most már az utolsó előttiek vagyunk jó még holt versenyben talán a románokkal de így van így van talán a románokkal még holt versenyben vagyunk az utolsok. de például néztem egy statisztikát hogy hogy valami beelsők vagyunk. Alkohol. Nem. Nem, nem, nem abba vagyunk elsők, hanem abba vagyunk az elsők, hogy nálunk volt a legnagyobb infláció az elmúlt egy évben. Érted? de beelsők vagyunk. Tehát itt az EU-n belül nálunk volt a legnagyobb infláció úgyhogy ebben vagyunk az első képzeljétek el, milyen jó helyezést értünk el, nem? <gül> igen szóval érdekes helyzetben vagyunk de vajon minek köszönhető ez? most nagyon egyszerűen kis történelmet nézünk el vele kapcsolatban, jó? tehát ha megnézzük itt a, a Európa az milyen népekből áll ugye például ugye nagyon sok szláv nép van akkor latin nép van akkor germán nép van így van és akkor itt ez mindig körülvesznek minket valamilyen szinten szó szerint körülvesznek mert ugye szlávok latin és germán népek vesznek minket körül és az Európa zöme az ezekből áll tudom én mondjuk északiakkal annyira tisztában nem vagyok hogy azok milyen népek de az Európa nagy része az ez és mi itt vagyunk mi Hún népként tehát nem finnugor népként, ezt felejtsétek el itt vagyunk Hún népként ugye Európa közepén és ugye mit érdemes tudni a hunokról? azt érdemes tudni a hunokról hogy a, a leghosszabb birodalmat hozták létre a történelem során tehát több ezer éves birodalmuk volt a hunoknak egészen a hun, hunok azok a gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy Istvánig voltak tehát mi is Istvánig voltunk húnok. oké okay. és, és a maga a hún birodalom az mondhatjuk azt hogy Istvánig létezett ugye a, azt mondják hogy avarok, hát azok is hunok voltak, jól maradjunk ennyibe jó, tehát lényeg az, hogy, és mikor kezdődött ugye a hunoknak a térhódítása? Hetes ezer évvel ezelőtt. Hetes ezer évvel ezelőtt. És a hunoknak volt egy küldetése, hogy magasabb tudásszintet juttassanak el az emberiség számára. És, és ezáltal, hogy nekik magasabb tudásuk volt, honnan származott ez a magasabb tudás, onnan, hogy lejöttek fentről űrhajókkal, illetve űrhajóval, és mivel meghibásodott az űrhajó, nem tudtak visszamenni, és pont a hunoknál hibásodott meg az űrhajó, annó-annak idején, ha bárhol máshol meghibásodott és volna akkor ők lettek volna azok akiknek az volt a küldetésük vagy az lett a küldetésük hogy egy magasabb szintű tudást juttassanak el az emberiség számára de mivel ugye pont a hunoknál volt ez ezáltal ugye megtanították őket a magasabb tudásra és hát utána szét kellett rajzani a világban minden kontinensre és el kellett vinni a tudást és ezt meg tudták csinálni, ezt csinálták is sokáig, de ezáltal ha egy népnek magasabb a tudása akkor ez minden szinten érvényesül ez a magasabb tudás, technikai szinten is érvényesül ez a magasabb tudás, ezért gyakorlatilag uralták a világot sok ezer éven keresztül és úgy kezdték el a kibújást a hunok uralma alól, hogy a népek hogy először is elkezdtek más nyelven beszélni majd utána létrehoztak mikor az nem volt elég, a más nyelven beszélés, létrehoztak vallásokat mert ugye a nyelv is megosztja az embereket a vallás is megosztja az embereket az azt jelenti hogy ugye azért csinálták ezt mert gondold végig ha te nem értenél tehát itt mondjuk más nyelven uralkodnának és te nem értenél azon a nyelven akkor neked nem tudnának dirigálni. Világos ez? mert nem, nem értenéd hogy mi a francot akar. Oké? Okay? Tehát ezért kellett a nyelv. Tehát különböző nyelv. Csak azt is érdemes tudni, hogy miért kellett vallás az nem a további ilyen jellegű megosztás miatt, mert a nyelvek kellőképpen megosztották a népeket. Kellett Más, ugyanis régen úgy működött a világ hogy törzsekben voltak az emberek és törzsfőnök az lehetett aki a legjobb fizikai és szellemi képességekkel rendelkezett tehát magyarul a legokosabb volt és a legügyesebb volt, érted? az lehetett törzsfő és Leváltani nem lehetett, csak akkor, hogyha kihalt, meghalt. Vagy lemondott is. De az utódja az csak ugyanilyen feltétellel lehetett. Tehát nem lehetett örökölni például a törzsfőséget. Oké? Okay? És a világ nagy részén a fejlett, a hunok által elvitt. Tudás révén mindenütt így működött. Tehát nem volt olyan, hogy pénz, nem volt olyan, hogy vagyon, nem csinálták az emberek a hatalomért ezeket a dolgokat, és ezáltal a kevésbé jó képességű emberek, azok nem kerülhettek soha hatalomra. Vagy a kevésbé ügyes emberek soha nem kerültek hatalomra és kitalálták, hogy ők is hatalomra akarnak kerülni, és ezért kitalálták a vallást. Okay. Mert a vallásban, ha megnézed, a vallási hatalomhoz nem kell jó képesség, nem kell jó nagy ügyesség. Hát most megnézitek mondjuk a pápánkat se képességgel, se ügyességgel nem rendelkezik egy nagy nulla ezen a téren, mind a kettőt elér, érted? azért lett pápa, mert ő már sok évvel azelőtt, hogy pápa lett elhatározta, hogy ő pápa lesz, érted? minden három pápa akart lenni és kiképezték pápának szó szerint kiképezték pápának és képzeljétek el valami pár év alatt, már nem emlékszem pontosan abban a dokumentumfilmben benne volt hogy hány év alatt képezték ki pápának és utána meg is választották természetesen, biztos valami lobby által választották meg de nem is ez a lényeg, hogyha megnézed a vallási vezetőket, nem azokat akik vallást indítottak vagy annak alapján elindították a vallást, de onnantól már, hogy annak alapján elindították a vallást, azok már mind azért indították el a vallást, mert hatalmat akart magának. Oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy a vallásnak azért kellett létrejönni, hogy a kevésbé jó képességű emberek, kevésbé ügyes emberek is hatalomra kerülhessenek. Magyarul a hatalom éhes emberek is hatalomra kerülhessenek, mint például a, a római pápánk, a jelenlegi római pápánk. Na most akkor nézzük tovább. De miért kellett a politika? Hát azért, hogy még kevésbé jó képesség emberek, még kevésbé ügyes emberek is hatalomra kerülhessenek. Olyan emberek, akiknek esélyük sem volt egyébként, hogy hatalomra kerülhessenek. Oké? Okay? tehát ha megnézed például a magyar parlamentet hogy bizonyította -e valaki a jó képességét hát nagyon kevés olyan parlamenti képviselő találsz ugyanis a parlamenti képviselőink jó része pár hetet, pár hónapot vagy semmit nem dolgozott semmit életében, érted? tehát életében nem tudta bizonyítani a képességei. tehát nem volt egy olyan szakma amelyben ő bizonyíthatta volna vagy egy olyan szakterület bizonyíthatta volna hogy ő neki jó képességei vannak fizikai vagy szellemi képességei érted? tehát ez gyakorlatilag azt jelenti hogy a politikusok jó része politikusnak indult oké? Okay? tehát gondold végig ha valaki nem bizonyítja a képességeit mégis az emberek elhiszik hogy ő milyen fenomén akkor az azt jelenti hogy olyan emberek is lehetnek hatalomban akiknek nincs egyáltalán semmilyen jó képességük csak hatalomiségük világos ez? csak hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal világos ez? na most aki ugye nem vallási vezető vagy, val vagy valamilyen vallásban valamilyen szintű vezető aki nem politikus, nem kell ahhoz vezető politikusnak lenni az ugye tudja bizonyítani a fizikai vagy szellemi vagy akár mind a két képességet hát hogyha mondjuk valamilyen foglalkozást űz nem? de ahhoz valamilyen foglalkozást űzni kell érted? na most ez azt jelenti hogy hogy aki foglalkozásban tud kiemelkedőt valamilyen foglalkozásban tud kiemelkedőt produkálni érdekes módon azoknak a nagyon nagy százaléka az nem akar politikus lenni vagy nem akar vallási vezető lenni érted? tehát most a vallási vezető, nem azt értem hogy az első számú hát egy pap is egy vallási vezető, érted? jó? tehát nem akarnak átnyergelni politikusnak vagy nem akarnak mondjuk vallás vezetőként működni, mondjuk papként működni érdekes mód szóval hát most gondoljátok végig úgy megszavazni politikusokat vagy úgy csatlakozni valamilyen valláshoz hogy azt se tudod hogy az ottani vezetőnek mondjuk annak a papnak milyen képességei vannak vagy azt se tudod hogy mondjuk annak a politikusnak milyen képességei vannak tehát magyarul az emberek rábízzák magukat olyan emberekre akik lehet hogy egy dologban jobbak a többinél hogy megtanultak beszélni na most gondoljátok végig, nekünk van egy miniszterelnökünk aki nem tudott beszélni mikor a politikát kezdte tehát egyszerűen úgy hadart hogy nem lehetett érteni mit mond. a legtöbb esetben és megtanult beszélni most jó ha tudod hogy bárki megtanulhat bármit amit akar érted? tehát ha nagyon akar valaki valamit megtanulni akkor bárki bármit megtanulhat érted? hát ha nem akarsz megtanulni valamit akkor nyilván nem fogsz megtanulni meg nem fogod azt megtanulni Tehát. A miniszterelnökünk meg akart tanulni, jól beszélni, meg tudod? Persze, meg tudott. tehát De az azt jelenti, hogy nem bizonyította máshol a képességeit. Nem csak a mi miniszterelnökünk, az előző miniszterek sem, vagy miniszterelnökök sem bizonyították ezt. Például ugye a a jelenlegi miniszterelnök előtt is volt egy miniszterelnök akik váltották is egy kicsit egymást és ő meg becsöppent egy olyan családba amely gazdag volt és ezáltal ugye örök, nem örökölte tehát elvette hogy csöppent be elvette egy gazdagnak a lányát érted? és ezáltal ő vitte tovább az ő családja vitte tovább, tehát szó szerint ő meg a felesége, vitte tovább, ugye a hát a vagyont, a vagyont, a vállalkozásokat. Szóval az azt jelenti, hogy hát könnyű beleülni valamibe, ami működik. Erre azt tanultam annak idején, és tanítom, mikor a, a növekedés coach képzést Csináljuk, az azt jelenti hogy ugye a kócsképzés ember és életjobbító képzés és tanítjuk illetve tanítom hogy amikor hatalomba kerül valaki a hatalomba kerülés azt tudod mit jelent? nem azt jelenti amit most a politikában ismersz a hatalomba kerülés azt jelenti hogy valami nagyon jól működik és átadod azt a nagyon jól működő dolgot valaki másik személynek érted? tehát a, a hatalom az azt jelenti hogy gyakorlatilag nem lehet nagyon növelni már fizikai képtelenség nagyon növelni a teljesítményt, az eredményeket mert olyan szintre fejlesztették fel, vagy fejlesztette föl a szervezetnek, vagy a cégnek a vezetője a működését annak a cégnek, hogy már nem lehet tovább növelni, érted? Ezért ugye a, a fenti növekedés ilyen, egy nagyon-nagyon picit növekszik, és, de egy kicsit mozogva, tehát csökkennő nő, de a trend az felfele, tehát az irány az felfele mutat és amikor az ilyen személy átadja a hatalmat, egy másik személynek, tehát az irányítást mondjuk a fiának, vagy az utódjának átadja, akkor van egy szabály, hogy húzd fel azt a csizmát, amiben ő járt, idézőjelbe, megfogalmazva, és ugyanazt az utat jár, mint az elődöd érted? tehát ez azt jelenti hogy a hatalom szó az a, a szervezeteknél cégeknél teljesen mást jelenti mást jelent mint, mint mondjuk a politikában vagy az ilyen karrierben bármilyen olyan dologban ahol karrier van na most ez azt jelenti hogy ugye a politikában a vallásokban hatalomba kerülnek tudod miért? nem azért mert tudnak tehát azt a tudást amit utána megszereznek vagy előtte megszereznek azt megtanították nekik de ők sosem bizonyítottak előtte hogy ők kiemelkedő képességekkel rendelkeznek tehát itt van például a pápánk, soha nem bizonyította be a pápasága előtt hogy ő különleges képességekkel rendelkezik vagy kiemelkedő képességekkel rendelkezik, akár csak egy területen is sose bizonyította be érted? a miniszterelnökünk se bizonyította be az előző miniszterelnök sem bizonyította be, Az az előtti miniszterelnök sem bizonyította be, hogy rendelkeznek legalább egy területen valami különleges képességgel amiben jobb az átlagnál. érted? tehát még egyszer mondom megtanulni bármit meg lehet, ha valaki nem tud beszélni mint a miniszterelnökünk nem tudott megtanul beszélni, érted? na most ha megnézed ma a vallásokban illetve a politikus politikában résztvevők akik vezető beosztásban vannak, azoknak mit kell tudniuk? Egyetlen egy dolgot beszélni, semmi mást, érted? Ráadásul még fogalmazniuk se kell, mert más megfogalmazza a helyettük érted? Tehát az, hogy megtanulnak beszélni te is megtanulhatnál beszélni, van erről egy film fogalmam nincs mi a címe de az arról szól hogy indult egy ember a választáson amerikai választáson, nyilván ez egy ilyen fikció amit ami az a film tehát nem megtörtént esemény dolgozva, fikció tehát és ellene indítottak egy olyan embert, aki sose volt politikus, eléggé bunkó volt érted? sima átlagember, sőt még inkább átlag alatti azért hogy bebizonyítsák hogy hogy fel tudják olyan szintre fejleszteni a tanítással, a képzéssel hogy tényleg ellenfele tud lenni annak a politikusnak, érted? Még volt idő, nem sok, de volt idő és, és ebben a filmben az is ott van, érted? hogy akár olyan szintre felfejlesszék, hogy megnyerje a választást érted? ebből a szempontból egy nagyon jó tanfilm hogy az ember látja, hogy igazából bárkiből ki lehet hozni bármit, de ez nem azt jelenti hogy rendelkezik valami egyedi képességgel, most mondom hogy hogy működött ez a múltban egy király az nem csak úgy voltak ilyen királyok persze akik ilyen átlag emberek voltak, átlag képességekkel de a királyok zöme, azt tudod hogy működött? a magyar királyok zöme a múltban úgy működött hogy például nem volt szükségük ö, tanácsadokra nem volt miniszter tanácsuk, érted? Nem, nem volt szükségük tanácsadokra, tudod miért nem? mert bármilyen területen maguktól lett olyan képességük, hogy főleg ha egy kicsit képezték magukat, egy picit képezték magukat lett olyan képességük hogy azon a területen, bármilyen területen ami az ország irányítása szükséges tudjon egy szemében döntést hozni érted? ami azt jelenti hogy persze a kellett utána nézed de olyan képességük volt mindegyiknek hogy kaptak intuíciókat oké? Okay? és ha neki döntést kellett hozni akkor kapott intuíciót méghozzá, még akkor is hogyha semmi fogalma nem volt róla hogy mi lesz a helyes döntés világos ez? na most ezek a mostani vallási vezetők vagy politikai vezetők ezek mind tanácsadóra tanácsadókra van szükségük nézd meg Azáltal, hogy itt volt ez az egészségügyi probléma a két évben, a Covid-ról beszélek. Senki szinte egy-két egy vezetőpolitikustól el kivéve a Földön a politikusok, a vezetőpolitikusok. Hallgattak az orvosokra, és tönkretették a lakosság jó részét. Szó szerint. Mert hogy tették tönkre? Hát eleve zárlatokat csináltak kezdetben, ezzel lerontották a tömegek hangulatát. Azóta sem lábaltak ki a tömegek. Abból, hogy ne kommunikálj, maradj otthon érted? a másik hogy rávették az embereket az orvosok hatására rávették az embereket hogy oltassák be magukat és egy csomó ember küzd az oltás következményeivel nyilván negatív következményeivel tehát ez azt jelenti hogy azért csinálták ezt, mert ezt javasolták nekik a szakemberek, érted? mert egyáltalán nem látták át azt hogy hogy ez az egész hogy működik és neki mi lenne a helyes döntés tehát ha megnézed a politikusok mielőtt döntés hoznak szakembereket hallgatnak meg, érted? és a szakemberek véleménye alapján döntenek tehát azt amit a szakemberek javasolnak az döntik, ezzel semmi gond nincs akkor hogyha az ember egy magánszemély és valamit nem tud és akkor szakemberekhez fordul, de egy hatalomban lévő vezető, főleg hogyha egy nemzetnek, egy népnek a vezetője nem fordulhat szakemberekhez, mert a szakembereknek lehet hogy van közös érdekük és a közös érdek ellentétes a népnek az érdekével ezáltal ugye a a politikusoknak át kellene ezt látni hogy a szakemberek érdeke nem ellentétes a, a lakosság érdekével márpedig ha megnézed folyamatosan ez van most a politikában hogy a politikusok olyan döntést hoznak amikor meghallgatnak szakembereket ami teljesen népellemes azóta is ilyen döntéseket hoznak, a háborúval kapcsolatban is ilyen döntéseket hoznak oké? Okay. na most gondold végig egy olyan világban él, élünk ahol tényleges vezetői vákum van a vezető mit jelent? ugye azt jelenti a vezető hogy képes szuverén döntést hozni tehát olyan szuverént hogy nem befolyásolják a döntésében érted? nincs befolyás a döntésben és reális döntést képes hozni tehát ilyen vezetők nem nagyon vannak nem nagyon vannak, vannak csak nem a politikában és nem a vallásokban. A vallásokban és a politikában bizony, hát mondhatjuk azt, hogy nem jó képességű emberek hozzák a döntéseket. Teszik rá az írá a pontot. Hát hogy megnézetek, például az Európai Uniós országok, politikusait érted? egy röhely <gül> egy röhely szó szerint, a vezető politikusokról beszél egy röhely, egy röhely. szó szerint egy röhely tehát olyan, olyan mintha a Mári néni szintje, érted? a kis pegykákodó paraszt hogy érted, aki na, körülbelül ez a szint tehát olyan messze állnak a vezetéstől, mint akkor Jeruzsálemtől tehát eleve ott kezdődik hogy vannak olyan képességek, amivel velünk született, ami született amivel az ember született ezeket a képességeket ezeket lehet fejleszteni vagy lehet lerombolni de például a vezetői képesség az egy képesség amivel az ember született érted? nyilván van aki jobb vezetői képességgel született, van aki kevésbé jó vezetői képességgel. de hidd el hogy minden emberben van vezetői képesség mert minden ember azt szeretné hogy más ember azt csinálja amit ő akar világos ez? ezáltal ugye ez a bizonyíték hogy van benned vezetői képesség mert te is azt szeretnéd hogy más azt csinálja amit te akarsz világos ez? na most és kevés olyan ember van a bolygón aki, aki nem szeretné azt hogy más azt csinálja amit ő akar szóval vezető képességekkel az emberek meg vannak áldva de nem mindegy, hogy egy vezető például mennyire etikus. Tehát milyen etikai környezetben nőtt föl. Érted? Tehát ha az, a, abban a környezetben, ahol fölnőtt, loptak, csaltak, hazudtak, és ez számára természetes volt akkor felnőttként is lopni, csalni, hazudni fog, érted? tehát egy gyerek etikusnak születik mindegy hogy fiú vagy lány a gyerek ha egy olyan környezetben nő fel ahol lopnak, csalnak, hazudnak nem csak a szülőkre vonatkozik ez hanem utána az óvoda, iskola, iskolák, stb. stb. és megtanulja azt elég hamar, hogy, hogy ne szóljon bele abba, hogyha lopnak, csalnak, hazudnak ezáltal az illető az felnőttként is lopni, csalni fog és hazudni fog és ha megnézed a politikusok és a vallási vezetők lopnak, csalnak, hazudnak tehát teljesen nyilvánvaló volt számomra hogy mi piacnak kellünk az EU-ba ezért nem is szavaztam meg annak idején, ez nyilvánvaló volt számomra, nyilvánvaló volt akkor már hogy a politikusokat megveszi az EU és utána a politikusnak csak az a dolga, hogy rávegye a lakosságot, hogy megszavazza, hogy EU-ba kerüljük ez már akkor nyilvánvaló volt számomra akkor ez azt jelenti, hogy gondold végig az akkori politikusokat akik aszisztáltak ahhoz hogy EU tagok legyünk ha megnézed a gazdaságunk nagy részét leépítették, mind az ipart, mind a mezőgazdaságot és gyakorlatilag hát alig van olyan iparunk és mezőgazdaságunk ami, ami sokat termel a réghez képest, ami, a, aminek a haszna itt maradna az országban mert ez azt jelenti hogy, hogy külföldi tulajdon és a haszon az kimegy az országba érted? tehát a külföldi tulajdonban lévő cégek esetén a haszon az kimegy az országba te is ezt csinálnád hogyha Magyarországon élnél és külföldön lenne valami céged akkor a hasznot hazahoznád érted? természetes dolog meg az is természetes hogy nem ott költenéd el a hasznot szóval a vezetők, az úgymond vezetők azok lopni, csalni, hazudni abból megtanultak hogy megtanították őket hogyha lopás, csalás, hazudást látsz akkor ne szólj bele erre gyerekkorban gyerekkorban Mi miközött hozzá satöbbi satöbbi világos ez? ugye annál maradt az etiku, etika akinek mondjuk olyan szülei voltak tudom mondjuk egy édesapja aki etikus volt és nem engedett ilyen dolgokat tehát nem lopott, nem csalt, nem hazudott, és elítélte a lopás csalás, hazugságot, érted? hát nem azért én voltam katona, a voltunk 160 valányon a laktanyában, és, és újonc voltam és gyakorlatilag ugye az öregek azok elnyomták az újoncokat a, az egy harmada volt ugye az újonc, tehát az gyakorlatilag 50 valahány ember és ebből az 50 valahány emberből senki nem szólalt fel az elnyomás ellen csak én érted? hol? volt egy századgyűlés és a századgyűlésen ahol ott volt a latlanja is oké? persze, utána volt ennek rendesen következménye mert utána senki nem szívotta 50-valahány emberből annyit, mint én de ez annyira nem volt rossz abból a szempontból rossz volt hogy ezáltal kevesebbet mentem haza de abból a szempontból nem volt rossz hogy minden este a konyhára küldtek és legalább elég ételt <gül> jó hát dolgozni kellett a konyhán de ezáltal nem unatkoztam és gyorsabban telt az idő tehát minden este én a konyhára voltam küldve dolgozni szó szerint szó szerint és lényeg hogy hogy ugye én mindig azt láttam, hogy az emberek, tehát gyerekkoromban is ezt láttam a gyerekeknél, hogy az etikátlanságot simán elnézik. Simán. Én például azt láttam, hogyha egy erősebb gyerek etikátlankodott egy másik gyerekkel, akkor a gyengébb gyerek pártjára álltam. És ezt rajtam kívül nem csinált senki érted? senki nem csinálta vagy ha ki akartak mondjuk egy tanárral szúrni akkor amikor már azt láttam hogy az több mint diákcsíny akkor azt mondtam hogy ezt nem csinálhatjátok meg mert különben szólok a tanárnak de ők akkor is megcsinálják és én megmentem és szóltam a tanárnak érted? és nem a gaz fickók mellé álltam érted? nem és most, az azt mond, lehet, most azt mondod hogy elárultam a társaimat nekem volt saját csapatom akik nem csináltak ilyen ártó tetteket, érted? és az nem volt nekem társ az osztályba. Aki tettekre volt képes? Vagy túlzott csintettekre volt képes? Nem volt. Én sokat hallottam olyat, hogy osztályközösség. Hát van, aki itt, ami 50 éve végzett érted és, és még azóta is évente tartanak osztálytalálkozót. És mindenhol volt osztályközösség, nálunk nem volt. Tudod, miért nem? Rájöttem utólag, nem akkor jöttem rá, sok-sok évtized múlva. Jöttem rá arra, hogy azért, mert én voltam a hunyó ebben a kérdésben. Miért? Mert én nem akartam közösségbe lenni a gazvickokkal. Gazvickokkal. Nem akartam közösségbe lenni. És inkább én létrehoztam mindig az általános iskolába is. Sőt, már az óvodába is volt saját csapatom. A középiskolába is volt saját csapatom a katonaságnál is volt saját csapatom érted? pedig nem voltam tisztes Alhonvéd helyettes voltam szóval és mégis volt saját csapatom, érted? tehát ami azt jelenti, hogy kerestem az etikusabb gyerekeket és azokkal volt saját csapatom és az azt jelenti, hogy hogy engem érdekelt mindig az emberek és érdekelt az emberek vezetése is tehát ugye én eléggé társas lény voltam világéletemben és az hogy csapat, közösség az nekem fontos volt mindig világéletemben és ugye én amikor megtehettem 91-től elkezdtem saját csapatot létrehozni és azóta van saját csapatom 91 óta, közösségem van saját közösségem 91 óta, és hála Istennek elértem azt 2010-től, hogy etikus emberek közössége. Mert előtte sajnos kerültek be a rendszerbe nem túl etikus emberek is természetesen. Tehát, hogyha te etikus vagy, akkor itt van egy közösség, ahol várjuk az etikus embereket. Ha te kevésbé vagy etikus, akkor keres magadnak máshol közösséget. Oké? Okay. Szóval lényeg az, hogy, hogy nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Az embereknek tudást adunk, aminek az alapja az etika. Érted? 25 nagy témánk van, és az alapok alapja az az etika. szány hány hónapos volt az etikánk? Négy hónapos képzés volt. Egy hónap képzés az 30 óra. Tehát akkor az 120 órányi képzés volt és ez azt jelenti hogy hogy az etika a számomra egy olyan kérdés volt mindig hogy én világéletemben kiálltam az etikusság mellett mert apám volt ilyen tehát nekem egy nagyon jó minta volt erre vonatkozóan és és ezáltal, hogy én úgy gondolom, hogy azt tapasztaltam, nem csak gondolom, hogy tapasztaltam, hogy egy etikus ember, aki képezi magát, az sokkal eredményesebb lehet az életében, mint aki nem ilyen Miért fontos az eredményesség? Mert azért élünk, hogy eredményeket hozzunk létre érted? tehát az azt jelenti hogy ahhoz hogy eredményt hozzon létre az ember fejlesztenie kell a képességeit. bármilyen területen eredményeket akarsz létrehozni azon a területen fejleszteni kell a képességeidet tehát bármilyen eredmény az igazából ha szisztematikusan akarod azokat az eredményeket létrehozni tehát nem csak véletlenszerűen idézőjelbe a véletlenszerűséget akkor gyakorlatilag azon a területen fejlesztened kell magadat és ha fejleszted magad azon a területen akkor kíváncsiukva hogy net tudj ne tudj folyamatosan eredményeket elérni akár úgy hogy közben a világ változik ez azt jelenti hogy ha eredményt akar az ember, akkor tanulnia kell. Ha tanul, akkor azon a területen, ahol tanul, ott eredmények lesznek. Világos ez? Tehát ez a kettő, ez összefügg. Tehát nem elég az, hogy az ember etikus, rengeteg olyan ember van aki megpróbál valamilyen szinten etikusnak lenni de azért gondold végig hogy mennyire álltál ki az igazságért életed során, én nekem életen során nagyon sokszor ki kellett állnom az igazságért nagyon sokszor és nagyon sokszor meg kellett védenem az igazságot életem során jó tehát ez azt jelenti hogy most bár most egy gondolat eszembe jutott, lehet hogy most azt gondolod hogy az igazság az relatív akkor te nagyon tudatlan vagy ha azt gondolod hogy az igazság az gyakorlatilag nézőpont kérdése az igazság az nem nézőpont kérdése az igazságnak vannak szabályai, méghozzá etikai szabályai tehát az az igazság például ami a többség érdekét szolgálja az az igazság, az az igazság amit például nem szeretnéd hogy vele tennének az az igazság érted? az az igazság hogy nem mulaszt el az ember olyan dolgokat amit bezzeg nem szeretné ő hogyha vele szembe elmulasztanák ez az igazság, érted? tehát az igazság az nem nézőpont kérdése, nem relatív az igazság pontosan szabályokkal meghatározható és annál nagyobb igazságról van szó minél nagyobb terület jó lét, jobb létét vagy jó létét okozza, érted? tehát minél több területnek jó annál nagyobb igazságról beszélünk érthető ez? nem relatív attól hogy nem tanultak az emberek ilyen dolgokat attól még nem azt jelenti hogy nem úgy kellene hogy legyen azt gondolják emberek hogy azért lettek például hát nem etikusak tehát most finoman fogalmaztam tehát azért lettek nem etikusak mert azt tapasztalták hogy az etikátlan emberek azok előrébb jutnak hát, de mibe jutnak előrébb? tehát miben? Abba persze, abba előrébb jutnak, hogy hamarabb meggyűlölik őket. Abba előrébb jutnak, valóban, tényleg. Abba is előrébb jutnak, hogy mondjuk hamarabb börtönbe kerülnek. Érted? Tényleg, ebben is előrébb jutnak. Abba is előrébb jutnak, hogy eltávolodnak tőlük az emberek. És ezáltal rosszul fogják magukat érezni a bőrükben. Tényleg, ebbe is előrébb jutnak. Ja, meg abba, abba is előrébb jutnak, hogy több pénzük lesz ha csak a könnyen jött pénz, az könnyen megy és ha megnézed azokat az embereket, akik etikátlanul jutottak több pénzhez, azok nem boldogok lehet hogy már annyi pénzük van hogy nem tudják elveszíteni de nem boldogok tehát a pénz nem boldogító eszköz az egy eszköz, érted? egy csereszköz, egy csereszköz. a pénz arra való hogy amit szeretnél elcserélni akkor ne kelljen valami olyanra elcserélni amit neked van mert ha van pénzed akkor nem kell neked ennek annak a tulajdonával rendelkezned mert tudsz pénzzel cserélni a pénz egy csereszköz. na most ugye szeretném megkérdezni azokat akik nagyon extra jó módúak, sok extra jó módu embert láthatsz a világban hiszen látod azt hogy egyesek milyen palotában laknak nem? vagy több palotában is lakik nem tudom egyszerre hogy tud több palotában lakni azt azért sosem értettem meg érted? tehát mindig az ember csak egy helyen tud egyszerre lenni nem? tehát mint ha valakinek van 15 lak, háza, érted? ami csak az övé is nincs kiadva tehát csak birtokolja, az nem hiszem hogy ő 15 házban egyszerre tudna lenni de még kettőben sem szóval lényeg az hogy minek? minek van? érted? avval próbál föléjük kerekedni a többinek? hogy neki több van meg nagyobb van? tehát avval akar ő ki ha ő nem lenni? avval akarja elérni hogy csodálják? Hm? jól gondolom? azzal akarja elérni hogy mit tudom én embereknek lehessen az álla tőle hogy ő erre képes volt? és az boldogítja? Hm ez remek, bravo, ügyes ember vagy tehát arra vágy, vágysz hogy boldog, tehát hogy más csodáljon téged miért kellene csodálni? Hm? hát érdekes egy világban élünk ha megnézed kell például, mit tudom én, vannak olyan emberek, akiknek ilyen méreg drága autói sok van, érted? nem egy, több egyszerre megint bele tud ülni több méreg drága autóba? nem vagy ebbe ül, vagy abban nem hát ugye a gazdagoknak van például olyan autójuk, hogy életében egyszerül benne de van vannak olyan házaik, érted, hogy abban a szobában soha nem járt abba a helyiségbe. Érted? Soha nem járt. De van. Na most, de minek? Tehát most, amivel a gazdagoknak több van, annyival a szegényeknek kevesebb van. Vagy rosszul látom? És minél több a nagyon gazdag ember, annál több a szegény ember. Hát, ha megnézed, a lakosság nagy része, a Covid alatt szegényebb lett, meg az elmúlt három évben, egész Európát nézve a lakosság nagy része szegényebb lett az elmúlt három évben. A gazdagok meg jóval gazdagabbak. De ez tök logikus. Hát azért lesz valaki gazdagabb, mert a pénz gazdát cserél. Világos ez? Nem látják ezt át az emberek? Minél gazdagabbak az emberek, ti annál szegényebbek lesznek. Tehát egy ilyen világban vagyunk, ahol soha nem látott mértékben gazdagodtak meg emberek. Annak idején a királyok nem voltak olyan gazdagok, mint most sok ember a Földön. Érted? Tehát olyan korszakban élünk, ahol nem kézzel kell termelni, hanem vannak gépek és a gépek dolgoznak helyettünk ami azt jelenti hogy egy gépesített korszakban az embernek elvileg nem kellene annyit dolgoznia elvileg egy embernek átlagosan elég lenne manapság két-három órát dolgoznia mondom elég lenne, ehhez képest ugye az embereknek nyolc órát kell dolgozni, már vannak egyes országok akik próbálkoznak azzal hogy csökkentsék a munkaidőt de hat óra alá még nem csökkentették de vannak olyan gazdag országok ahol az embereknek nem kell dolgozniuk ez csak úgy mondom mert ugye annyi bevétel jön az országba hogy egyszerűen nem kell dolgozniuk de mondom két-három órát bőven lehetne az embereknek dolgozni már egy olyan világban élünk de mégis az emberek sokat dolgoznak. És nem tudnak abból a sokból megélni, érted? Ezáltal még többet kell dolgozni, hogy megéljenek. Tehát régebben, a 70-es években, a 80-as években nyugaton nem kellett dolgozni a nőknek. Mert egy fizetésből el lehetett tartani egy családot, és akkor még több gyerek volt, mint manapság ma egy olyan világban élünk hogy egy fizetésből egy család egy átlagos család nem tud megélni tudod miért nem? mert sokkal nagyobb az elvonás mint régen volt sokkal hát sokkal nagyobb az elvonás mint valaha volt annak idején tanultuk hogy volt a tized itt tudom én a papoké volt, a királyé meg a kilencet, de lehet, hogy fordítva, ez úgy, ha megnézzük, akkor ez 19% most egy átlagos levonás egy dolgozótól átlagosan, az körülbelül fele a kézhez kapott jövedelme. Tehát ugyanakkora összeg, mint a kézhez kapott jövedelme. tehát a amit megkaphatna ahhoz képest kapja a felét, a fele az elvonás és akkor ugye az volt a kizsákmányolás, azt tanultuk amikor a tized volt meg a kilenced tehát egy, egy olyan világban élünk ahol több a levonás és, és ezt a levonást nyilván azt csinálnak vele amit akarnak, hát behoznak rendeleteket, vagy törvényeket, és annak alapján azt csinálják vele, amit akarnak de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg hogy egy olyan világban élünk ahol te is csinálhatod azt, mint a politikusok hogy meg a vallási vezetők hogy nem kellenek képességek valamit megtanulok és akkor majd azon a területen boldogulok csak hát te nem vagy politikus megvallási vezető mert az lennél akkor lehet hogy ez a fajta módszer ez működne számodra is de mivel nem vagy az ezáltal egy megoldás van a képességeidet kellene fejleszteni, érted? a tudásodat kellene gyarapítani méghozzá az olyan jellegű tudást amivel tudsz boldogulni az életedben mert egy olyan világban élünk ahol egyre jobban el akarnak nyomni egyre jobban el akarnak nyomni és egyre jobban azt akarják hogy ne boldogulj ha ezt te nem látod át akkor te vak vagy ez nem összeesküvés elmélet, nézd meg ezt a három évet ebben a három évben megérezhették az emberek az elnyomást az egy elnyomás hogy téged ijeszgetnek érted? Ijesgetnek azzal hogy mit tudom én meghalsz mert jött a covid és ha nem oltatod be magad akkor meghalsz ijeszgetés az hogy jön a háború, érted? hogy eszkaválódik a háború, ez egy ijeszgetés persze esély van rá, meg arra is volt esély hogy valaki belehalt a Covid-ba arra is, sőt példa is volt ilyen de mind olyan ember halt bele, azért utána kellett volna ennek nézni akinek volt előtte mindenféle betegsége és a covid csak rátette az íre a pontot szóval lényeg az hogy tehát esély mindenre van tehát a covidra is volt hogy meghall, be belehalljon valaki meg arra is hogy legyen háború érted? de egy olyan világban élünk ahol, ahol azt akarják hogy te minél rosszabb hangulatú legyél és minél tehetetlenebb legyél érted? ez a kettő egyébként szorosan összefügg, mert egy tehetetlen ember az rossz hangulatú, egy rossz hangulatú ember az tehetetlen tehát ez a kettő szorosan összefügg na most azáltal hogyha te rossz hangulatú vagy és tehetetlen akkor azt csinálnak veled amit akarnak ha akarják elérik azt hogy te minél rövidebb életű legyél, mert tehetetlen vagy és rossz hangulatú Sőt, ha valaki rossz hangulatú, persze nem is él addig, mint egy jó hangulatú ember. Tehát természetes módon nem él addig. Tehát ezek szabályok, amit ről, ha az ember tud, az jótékony hatású. Tehát itt vagyunk egy olyan világban, ahol az ember, a boldogulni akar, akkor fejlődni kell. A fejlődésnek két feltétele van. Jó? Az egyik az, hogy tanuljon az ember olyan dolgokat, amivel az életben boldogul. Itt vannak az életterületek, ez a mi életünk minden embernek, és ezeken a területeken boldoguljunk. Ha valaki, mondjuk, tudom én megnézzük, a párja, nincs párja, hát akkor legyen. Ilyen egyszerű tehát sokkal jobb kettelene mint egyedül, jó ennyi tehát az ember az egy társas lény nem monogám, jó? tehát hogyha te egyedül akarsz élni az, és ezek a gondolatok vannak a fejedben megfogalmazva akkor ez elég nagy hiba elég sok ö, olyan dolog ért az életedben ami által ez kialakult benned most gondold végig mondjuk egy párkapcsolatod, ha neked nincs párkapcsolatod, ha két ember azonos irányba fejlődik ne mondd már nekem azt hogy, hogy nem tudnak majd kijönni egymással milyen egyszerű a válasz oké? Okay? mert te most azért nem akarsz magadnak pár, mert hogy eddig se jötték ki az ellenkező nemmel és attól félsz hogy ezután se jössz ki de a két ember egy irányba tanul és egyformán fejlődik, akkor megtanulják azt is, hogy hogyan boldoguljanak egymással na most mit tudom, hogy azt mondod, hogy megem már a gyereknevelésből kiestem Aha. és a gyerekeid is kiestek nem feltétlenül sőt lehet, hogy van unokád is, és lehet, hogy az unokád néha nálad van, nem? az nem gyerek véletlenül? Oké? Okay, tehát minden terület érvényes az emberre valamilyen szinten. Minden terület. Szóval ezek a területek, ha jól működnek az életünkben, akkor boldogulunk. Ha ilyen dolgokat tanulunk, ami ezekre a területekre vonatkoznak, akkor az életünk jól működik. Ha nem tanulunk, akkor botladozunk ezeken a területeken. Milyen egyszerű. És egy olyan világban élünk, ahol nem csak most hanem régen is ez lett volna a legfontosabb hogy ezeken a területeken boldoguljunk hát ez lett volna mindig is a legfontosabb csak ezeket a területeknek a tanítását elvették az emberektől mert ha ezeken a területeken nem tanítják őket akkor nem is boldogulnak az életükben gondold végig ha egy ember ezeken a területeken boldogul akkor nincs szüksége állami irányításra, akkor nem fogja azt mondani hát majd az állam segít rajtam, meg majd az állam megoldja meg az állam biztosítson munkát, meg az állam csinálja ezt, hozzon ilyen törvény, meg olyan jogszabályt, hallasz ilyeneket az emberektől? hogyne? azoktól az emberektől akik az életükben nem boldogulnak tehát azok az emberek akik ezeken a területeken boldogulnak azok nem számítanak az államra érted? mert megoldják az életüket, ilyen egyszerű régen sem számítottak az emberek az államra, az emberek mindent megoldottak képzeld, de nem volt nekik nyugdíjuk és mégis megoldották és mégis, mit tudom én, éltek 80-90-es évig, érted? tehát akik nyilván, akik megélték ezt természetesen tehát az azt jelenti, hogy, hogy nem annak függvénye hogy az állam az mit tesz érted az államhoz nekem mi közöd, az államnak mi köze hozzád az állam az a szülőd? nem, az állam a gyereked? nem az állam a párod? nem a párod, testvéred? az se, nagyszülőd vagy unokád? az se de nem hozzátartozod az állam, nem? lehet, hogy meggyőződhettél volna már az életedben arról hogy igazából a közvetlen hozzátartozókra tud számítani, nem? az állam meg nem a közvetlen hozzátartozó nem is volt soha senkinek tehát ezáltal az állam ez, ez egy tök idegen, érted? tehát az államnak egy tök idegen lény vagy, érted? tehát olyan, mint egy vad idegen lény esetében, olyan vagy az államnak nincs közöttök egymáshoz, semmi, az állam egy dolgot csinál, téged kihasznál mivel? az adófizetéseddel ha nem most, mert már nem vagy adófizető, akkor előtte oké? de most is vagy adófizető, mert áfát mindenre fizetsz, vásárolsz bármit, kifizeted az áfát tehát nehogy azt mondd hogy most nem vagy adófizető oké? ugye a legtöbb terméken van áfa, ez azt jelenti hogy adófizető vagy, most is akkor is ha nyugdíjas vagy oké? Okay? tehát te arra kell lesz az államnak hogy fizesd az adókat, érted? erre kell lesz, nem másra, semmi másra, az állam azt szeretné hogy te minél hamarabb elpatkolj nem vicc, komolyan? az államnak az a jó ha minél hamarabb nem kell semmit róla gondoskodni, lehetőleg ne érd meg a nyugdíjkorhatát az államnak ez az érdeke, én elég jól tudom hiszen foglalkoztam ezzel a szakterülettel oké? Okay. és akkor megnézzük mondjuk ugye vezetés tehát ugye mindenkinek elmondtam van vezetői képessége, a vezetői képességeimmel meg tudtam azt csinálni, hogy négy különböző területen sikerült piacvezetői pozíciót elérni a szervezetemmel. Ezt utánam a bolygón nem csinálta senki. Senki. Négy teljesen különböző területen piacvezetői pozíció. Senki nem csinálta utánam. Oké? Amit most csinálunk, abba is piacvezetők vagyunk. Érted a vezetésemmel? Tehát ami azt jelenti, hogy biztos vannak olyan képességeink, ami nem átlagos. És nagyon egyszerű a dolog, mert ugye sokszor mond, szokták mondani, hogy a házigazdák miért mondanak olyan jókat rólam. Hiszen mások is eredményesek. Aha, És akkor keressenek olyan embert, aki négy különböző területen, abból teljesen ellentétes területek is vannak, piacvezetői pozíciót sikerült elérni oké? Okay? a vezetésével keressenek ilyet, nem fognak találni nincs a bolygón még egy oké? Okay? milyen egyszerű és ez tény és ha valaki azért ilyen dolgokat meg tud tenni akkor lehet, hogy tud valamit, nem? lehet, hogy tud valamit lehet, hogy az átlagnál többet tud, mert miért nem csináltam meg a 8 milliárd emberből senki? Hm? Tehát lehet bármit mondani, keres olyan embert, aki négy különböző területen piacvezetői pozíciót ért. És nem azért lettem, ugye nem azért lett négy különböző terület, mert így váltogattam, hanem azért, mert mindig megváltoztak a feltételek és abba kellett hagyni azt a területet, érted? és utána belefogtam egy teljesen más területbe, teljesen új területbe és abból is a nulláról piacvezetői pozíciót értem, tehát mindig a nulláról, mert mindig én voltam az alapító tehát nem úgy hogy beültettek egy cég élére és akkor mit tudom én 528. volt a cég a rangsorban és akkor piacvezetővé tette, nem, én a nulláról tettem meg ezeket a dolgokat mindig a nulláról és abból három terület olyan volt hogy gyakorlatilag új tehát nem annyira új de mit tudom én mégiscsak új volt érted? tehát ami azt jelenti hogy nem tudott az ember mondjuk példákat felmutatni máshonnan érted? hogyha ők megcsinálták akkor mi is megcsináljuk, nem voltak ilyen példák? hát ugye hány olyan cég van amelyik elindul a semmiből azt ők lesznek a legnagyobbak de úgy hogy már azon a területen vannak más cégek, és lehagyja a többit. Mert egyszerűen úgy működik, hogy megnézed, hogy működik egy jó cég, és akkor átveszed annak a technikáit, aztán csinálod, érted? Tehát ezt meg lehet csinálni. Gazdasági területen simán. Hát nézd meg, kíneak nem is csinálták a termékeikkel. Az autók egy jó része kezdetben még kinézetre is ugyanúgy nézett ki mint a többi autó a nyugati meg a japán meg egyéb autó, érted? tehát fogták, ellesték a technológiát, ellesték ugye a módszereket és elkezdték azt csinálni az lehet hogy most már azon a területen ők a legnagyobbak érted? tehát akkor világos hogy miről beszélek tehát könnyű egy olyan területen működni ahol nincs úttörő szerep érted? Mert egyszerűen csak le kell másolni egy jól működött. De ott, ahol úttörő szerep van, az azért nem piskóta. És amit mi csinálunk 13 éve, az ilyen totál úttörő szerep. Az gyakorlatilag nem is hasonlít semmihez. Tehát semmihez. Mert az előző három piacvezetői pozíció az legalább valamihez hasonlított, érted? De ez még hasonlítani sem hasonlít semmihez és ehhez ebben piacvezetői pozíciót csinálni azért az elég merészség volt jó, hosszabb időben is kellett, mint más területek hosszabb idő kellett hozzá és mi kellett még azon kívül? kellett egy etikai szint amivel rendelkezem ahol nem az én érdekem fontos hanem a közösség érdeke a fontos, érted? Tehát egy olyan működés, ahol hol találsz olyan céget például még a világban, amely a bevételeinek a 78%-át kifizeti a dolgozóinak? Hol találsz? Találsz-e a bolygón még egy olyan céget, amely a bevételeinek a 78%-át kifizeti a dolgozóinak? nem fogsz találni, érted? és ez azt jelenti hogy emelkedik, tehát úgy van meghatározva hogyha nagyobb eredmények vannak akkor nagyobb százalék van kifizetve és ez régen olyan 50% volt azóta felment 78%-ra, érted? Hogy, hol találsz ilyeneket? hát ha megnézed a tulajdonosoknak mindig az a fontos, hogy minél többet ők rakjanak zsebre. Oké? Okay? Nálunk az a fontos, hogy minél többet keressenek azok, akik tesznek azért, hogy legyenek eredmények. Tehát az ember, ugye az dolgozik az eredményeiért. És az eredmények éltetik az embert. És ha megnézed, egy olyan ember, aki sokat unatkozik, az keveset él, <gül> oké? Okay. és elpocsékolja az életét hát én nem mondhatom hogy bármennyit is elpocsékoltam az életemből jó tehát jól jó lehetett az idő hát ha úgy látod hogy neked egy olyan közösségben a helyed ahol az emberek fejlődnek, tanulnak jól érzik magukat, találkozhatnak egymással nézhetik az előadásokat interneten is nézhetik élőben is ö, személyesen tehát interneten felvételről is meg személyesen is meg élőben is az interneten keresztül tehát eléggé rugalmas a tanulás és te úgy látod hogy szeretnél abban részt venni hogy tegyük jobbá a világot úgy hogy az emberiség jobbá válik a tudás révén akkor itt a helyed, ha ezt nem gondolod hogy neked tenni kellene akkor örülünk hogy meghallgattad az előadást Jó, és hallgasd akkor a díjmenteseket ha úgy látod hogy az elég neked de ha fejlődni is akarsz elmondtam két feltétel van az egyik a tudás a második pedig a saját csapat. Tehát saját csapat nélkül egy ember fejlődése megáll. Jó? Tehát ugye én azért tudtam az életembe fejlődni, mert gyerekkoromban volt saját csapatom. Utána felnőttként 91-től van saját csapatom. Tehát az életem nagy részében nekem volt saját csapatom, és van is saját csapatom tehát ez azt jelenti, hogy azt láttam annak ellenére, hogy tehát vagy pont azért láttam azt, mert nagyon sok emberrel foglalkoztam már közvetett módon vagy közvetlenül, ez a nagyon sok, ez több tízezer több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbítást itt a 32 év alatt, és én azt láttam, hogy azok tudnak fokozatosan fejlődni, nyilván mondom lehet fejlődni tudás hatására egy bizonyos ideig az ott szépen megáll az illető, és úgy lehet továbbfejlődni hogyha van egy növekvő csapat ha megáll a növekedés a csapatnak azt tapasztaltam kivétel nélkül, tehát nincs kivétel tehát én nem láttam kivételeket, jó? kivétel nélkül azt láttam hogy azt tud továbbfejlődni aki elkezdi tovább növelni a saját csapatát oké? Okay? tehát olyan mértékben fejlődik valaki, amilyen mértékben nő a csapata nyilván kezded vele egy csapat nélkül is valameddig fejlődni tehát ha te azt gondolod hogy csapat nélkül valameddig fogsz tudni fejlődni akkor óriási tévhídben vagy, ugyanis ahhoz az egódat meg kéne nyírbálni és az egód megnyírbálása az tőled függ de a csapat miatt nyírbálod meg az egódat és az egód akadályoz meg a fejlődésben és sok olyan emberről hallottam már akiknek nincs csapata és azt gondolja hogy ő milyen fantasztikus ügyes okos ember és ő mennyire fejlett és akkora egója van érted hogy majd szét durran tőle a feje pont azért mert nem volt rákésztetve senki által hogy a, csapatá, a csapata miatt megnyírbálja a saját egóját és az ego az egy idő után azt mondja hogy jó vagy te úgy ahogy vagy nem kell neked hogy jobb legyen, oké? Okay? és minél nagyobb valakinek az egója annál jobban hallgat az egójára természetesen köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha akarsz egy ilyen közösségbe lenni akkor várunk szeretettel egy jó csapatba csináljunk 30 perc szünetet, utána pedig szeretetteremtő kócsképzésünk lesz szeretlek benneteket, sziasztok!